إفخري يوم التخرج والمنال، واعتلي بالمجد يا تاج الفخر، وإصعدي فوق المنصة في دلال، وش مخيب إنجازك اللي ينشهر، وش مخيب إنجازك اللي ينشهر ارتلي بالمجد يا تاج الفخر خلي نسخة واصعدي واقل من الصافي دلال واشفقي بانجازك اللي ينشغل أه يوم تخرجك لنا عز وجلال تستحقنا البدايح والشعر يا الهنود بيدك تعلج والشهاده في يمينك يلقلون أه الف وفي الشام وخافك نفتخر جميع حلمك تحقق عقب سهر الليال نحمد الله ربنا وله الشيوخ هو والاراده والفعال نلت حلمك والنجاح المعتقل جميعا والنعم في شيا شيال الثقال السنا في كاسبنا على هذا سالم شيخنا نفعله جزال يا رفيعه في القدوس قلبهم الفرح والسعد مال فاطمه بنت الاكابر والصفا فرحه اخوانك تراها ما تقال فرحه ما مثلها الزواج والخواتم روحهن اضرب مثال يوم تخرج يا دخل الرجال ادفع لهم من الدهر افخر ايام التحرج والمنال واعجلي بالمجد يا تاج الفخر خلي رسول الله في دلال، واشفخي بانجازك اللي ينشدون يوم تخرجك لنا عز وجلال، تستحقنا المدايح والشعر يا الهلوس بلادك تعلج فوق عال، والشهاده في يمينك ينقلون، الف مبروك التخرج والمعال وفي الشام مخافك نفتخر جميعا حلمك تحقق عقب سهر الليال نحمد الله ربنا وله بل عزيمة والاراده والفعال نلتحق بك والنجاح المعتقل جميعا والنعم في ابوك شيال الثقال السنا تكاسبنا على قدر هذا سالم شيخ نفعله وقلبهم في الفرح والسعد مال، فاطمه بنت الاكابر والصفان، فرحة اخوانك تراها ما تقال، فرحة ما مثلها الصفا والخواشف راحهم مضرب مثال، يوم تهلكتك سفن العبان، ورابعك وربعك العتبان، من خلال الرجال، حصان تخرج تراحيب تقاعد تكريم ترقيه نقل وكتابه الكلمات العامه والخاصه